Tässä videossa jatketaan perehtymistä saavutettavuuteen. Videossa on mukana kuvailua. Videossa annetaan informaatiota visuaalisesta sisällöstä ja näytöllä näkyvästä tekstistä. Videossa myös puheen tempo on normaalia puhetta rauhallisempi selkeyden vuoksi. Voit halutessasi nopeuttaa videon puhetta klikkaamalla videon alareunassa näkyvää ratasta. Valitse sitten haluamasi nopeus. Saako oppia hankkeen lokokuva? Vasemmassa reunassa on violetti ja sininen palkki vierekkään. Violettia taustaa vasten on valkoisilla kirjaimilla teksti. Saako oppia? Alareunassa näkyvät hankkeessa mukana olevat toimijat. Humak, live, valovalmennus, ja sen vieressä pieni vihreävalkoinen ympyränmuotoinen loko, ADHD-liitto, pipuvoimaa EU-ta 2014-2020 sekä EU-lippu. Kaksi kättä valkoisella pistekirjoituspaperilla. Sormet tunnustelevat koholla olevaa pistekirjoitusta. Viestintä on tärkeä osa yhdenvertaisuuden edistämistä. Viestinnän saavutettavuus on olennaista, jotta viestintä on saavutettavaa kaikenlaisille ihmisille lähtökohdista ja toimintarajoitteista riippumatta. Viestinnän saavutettavuus on viestinnän voimavarojen ottamista huomioon. Tämä tarkoittaa viestinnän sisältöjä, viestinnän muotoja ja viestinnän käytäntöjä. Mitä monimuotoisempaa viestintä on, sitä saavutettavampaa se on. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä viestinnän muotoa, joka olisi kaikille saavutettava. Siksi on tärkeää miettiä, millaisia viestinnän kanavia ja muotoja, on tarpeellista käyttää milloinkin. Esimerkiksi kuulorajoitteinen ihminen tarvitsee puhutun sisällön ja äänen välittämän tiedon kirjoitettuna tai viitotellu kielelle välitettynä. Näkörajoitteiselle ihmiselle on tärkeää välittää kirjoitettu teksti ja kuvat puheeksi. Viestinnän saavutettavuutta ovat esimerkiksi kääntäminen ja tulkkaus. Monikielisellä työpaikalla eri kielille käännetyt ohjeet tavoittavat suuremman määrän työntekijöitä kuin yksikieliset ja yleiskieliset ohjeet. Tulkkaus mahdollistaa esimerkiksi kuurosokeelle ihmiselle saman tiedon kuin muille. Vielä on selkokieliset sivut. Kielellinen saavutettavuus. Sivuston yläreunassa teksti Kela ja sen alla selkosuomeksi teksti. Lauseet. Koronavirus voi vaikuttaa Kelan palveluihin ja hakemusten käsittelyyn. Linkki lisätietoja. Tämä on selkokielinen Kela.fi-sivusto, jossa on tärkeimmät asiat Kelan tuista. Lisätietoja-linkki. Neljä ruutua jossa jokaisessa kuva. Ensimmäisenä kuva sohvalla makavasta naisesta, joka lukee kirjaa. Otsikko Asuminen. Vieressä kuva vanhasta naisesta, joka on pukeutunut punaiseen paitaan ja pitelee käsissään kännykkää. Otsikko Eläkkeet. Alarivissä on kuvassa nainen ja hänen sylissään pieni lapsi. Otsikko Lapsiperheet. Alareunassa oikealla on kuva perheestä, jossa on mies, lapsi ja nainen. Ja he pitelevät käsissään maapalloa. Otsikko Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Oikeassa reunassa sinisellä pohjalla selkotunnus. Teksti Selkotunnus fiin selkokielisille sivuille on myönnetty selkotunnus. Kielellinen saavutettavuus ei ole käsitteenä vielä täysin toti vakiintunut, mutta sitä käytetään yhä enemmän. Kielellisen saavutettavuuden ytimessä on ymmärrys. Kielellisesti saavutettavassa vuorovaikutustilanteessa, palvelussa tai ympäristössä tulemme ymmärrätyksi, ja ihmiset ymmärtävät toisiaan, huolimatta heidän kielellisen taustansa eroista. Yksi keskeinen osa kielellistä saavutettavuutta on selkokieli. Selkokieli on sekä sanastoltaan, rakenteeltaan että sisällöltään helpompaa kuin ylöskieli. Kun esimerkiksi potilas saa selkokielisen ohjeen sairauden hoitamisesta, tai lääkkeen käyttämisestä voidaan varmistaa ymmärrys kielitaidosta huolimatta. On tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi kielivähemmistöt ovat erilaisessa asemassa valtakieleen nähden. Siksi esimerkiksi ohjelmien tekstityksillä ja puheohjelmien litteroineilla, eli tekstivastineilla on iso merkitys osalle väestöstämme. Yhdenvertainen tiedonsaanti ei toteudu jos esimerkiksi uutiset tarjotaan vain puhutulla suomen kielellä. Kielellinen saavutettavuus ei tarkoita vain puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Kieli voi olla myös viitottu, kuten esimerkiksi suomalainen viittomakieli tai suomenruotsalainen viittomakieli tai tuntoaistin välityksellä keholle viitottu tai sosiaaliset pikaviestit eli haptiisit. Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa siis erilaisia kommunikaatiokeinoja. Kielellinen saavutettavuus on läsnä kaikessa. Viisi henkilöä on kokoontunut yhteisen pöydän äärelle. Heistä ei näy koko kehu, vaan osa. Osa heistä istuu ikkunalaudalla. Pöydällä on levitetty papereita ja sen päällä on kyniä sekä vihreä muki. Pöydän ympärillä seisoo ihminen, jonka kaulassa on kuulokkeet. Etualalla istuva punahuivinen nainen pitelee kädessään kynää. Design for all eli suunnittele kaikille. Periaate tarkoittaa, että esimerkiksi tilat, palvelut, Ympäristöt ja erilaiset materiaalit suunnitellaan ja toteutetaan monelle käyttäjäryhmälle sopiviksi ja helppokäyttöisiksi. Jos tämä periaate toteutuu, ei tarvita erityisryhmille suunniteltuja tiloja, palveluita ja ympäristöjä. Sosiaalinen saavutettavuus. Kolme naista halaa hymyillen toisiaan. Heillä kaikilla on päällään värikkäät urheiluvaatteet ja taustalla näkyy pinkki lippu sekä ihmishahmoja. Yhdellä naisista on paidassaan kiinni numerolappu. Psyykkinen saavutettavuus tarkoittaa, että ihmisellä on kokemus hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri esimerkiksi työyhteisössä, opiskelussa tai harrastuksissa edistävät psyykkistä saavutettavuutta. Sosiaalinen saavutettavuus liittyy olennaisesti yhdenvertaisuuteen, asenteisiin ja syrjimättömyyteen. Toisia arvostava käyttäytyminen edistää sosiaalista saavutettavuutta. Näiden saavutettavuuden osa-alueiden lisäksi voidaan puhua myös kulttuurisesta saavutettavuudesta pedagogisesta saavutettavuudesta ja taloudellisesta saavutettavuudesta. Monivärisen maalauksen päällä on maalauspaletti, sivellin ja palettiveitsi. Kaikissa välineissä on erivärisiä maalitahroja. Siveltimen ja veitsen vieressä on keltasävyinen maalauskangas. Kulttuurisella saavutettavuudella voidaan tarkoittaa kulttuurin saavutettavuutta, eli kaikkien mahdollisuutta osallistua ja tuottaa kulttuuria. Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Saavutettava kulttuuripalvelu voi olla esimerkiksi museon opastus, jossa on otettu huomioon viestinnän saavutettavuus sekä esteettömyys. Erityisryhmien huomioiminen kulttuuripalveluissa ja erilaisissa tapahtumissa on osa kulttuurin saavutettavuutta. Saavutettavat kulttuuripalvelut ottavat huomioon moninaisuuden ja erilaiset kulttuurin tekijät, toimijat ja tuottajat. Kulttuurisella saavutettavuudella tarkoitetaan myös moninaisuuden ymmärtämistä yleensä. Kulttuurinen saavutettavuus liittyy sosiaalisen saavutettavuuteen. Käsi pitelee sinistä luottokorttia. Siinä on oranssi ja punainen ympyrä ja teksti debit. Taustalla näkyy siniseen paitaan pukeutunut ihmishahmo. Taloudellinen saavutettavuus tarkoittaa monenlaisia asioita. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, millaiset mahdollisuudet henkilöllä on hankkia vaikkapa opiskeluunsa tarvittavat välineet, esimerkiksi tietokone tai jokin sovellus. Suomessa on paljon verkkopalveluita, joiden käyttämiseen vaaditaan joko verkkopannikritunnukset tai mobiilivarmenne. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan eri syistä ole näitä. Jos palvelua ei pysty käyttämään verkossa, on vaihtoehtona usein soittaminen maksulliseen numeroon tai meneminen paikan päälle esimerkiksi virastoon. Näistä kertyy kustannuksia. Maksuton koulutus on tärkeä yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Silti opiskelu usein edellyttää erilaisia hankintoja, kuten oppimateriaaleja, kirjoja, työvälineitä ja asuja. Myös asuminen ja matkat vaativat varoja. Mustalle taululle on piirretty kaksi sydäntä liidulla. Toisen sydämen sisällä on kysymys, mikä auttaa pääsemään porukkaan humakissa? Toisen sydämen keskellä kysymys, mitä voisit tehdä tai suunnitella yhteisön edistämiseksi? Liitutaululle on kiinnitetty keltaisia, punaisia, vihreitä ja sinisiä muistilappuja. Pedagoginen saavutettavuus. Pedagogisessa saavutettavuudessa voidaan nähdä kaikkia edellä mainittuja osa-alueita. Pedagoginen saavutettavuus sisältää paitsi esteettömät oppimisympäristöt, myös psyykkisesti saavutettavat oppimisympäristöt. Olivatpa ne sitten luokassa, muussa oppimiseen tarkoitetussa tilassa tai verkossa. Kun opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja yhdenvertaisesti kohdelluksi opetus- ja ohjaustilanteessa toteutuvat pedagogisen saavutettavuuden periaatteet. Tärkeässä roolissa ovat viestinnän saavutettavuus ja opiskelijan mahdollisuus toimia ja oppia. Saako oppia hankkeen loko? Violetilla ruudulla teksti Saako oppia valkoisin kirjaimin. Alareunassa humak, live, valovalmennus sekä pieni vihreä valkoinen ympyrämuotoinen loko. ADHD-liitto, vipuvoimaa EU-ta 2014-2020 sekä Euroopan unionin lippu. Videon tuottaminen. Hanna-Kaisa Turja, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022. Kuvat Emilia reponen Humak, Pixabay, Pexels.